Неславний дух не залишає права на страх. Бо я твій воїн, рідна земля моя. Тут моє коріння. Без стержень листок тут моя трава. Так було, є й буде і до кінця. Гітара називається Максон це не гітара, це так. Це бойова подружка. Мар'янку точно зі мною пройшла. Боєць Тарас Пилипчук сьогодні у сорочці, яку йому вишила мама. Але з собою на передову, розповідає, брав стару дідову, яка йому особливо цінна. А також гітару. Коли є час і натхнення, боєць пише пісні. Під час широкомасштабку я кілька написав, десь штуки три точно. Всього ну, на альбом вже не збирається. Штук 15-20, мабуть, є. Не дійшли роки поки». Бойові побратими часто просять заспівати пісню «Незламна», яку Тарас написав у 2014 році. «Незламна духом країна, ніколи не стане на коліна. переборуть все і забуття, і страх. Позивний Тараса Пилипчука ще з 2016 року гнилий через рідне село Гнилички Тернопільського району. З передової до Тернополя він приїхав на Великдень побачити рідних. Приїхали з дружиною до батьків, побули в батьків, і зараз вирішив маму зводити на мавку, тому що дуже сам хотів. Знаю, що прокат скоро закінчується, і дуже хотів попасти. Тарас каже, відчуття, що потрібен країні, з'явилося в 2013 році на Майдані. Тоді йому було 20, закінчив вчитися на юриста і хотів йти на Схід воювати. Однак батьки не хотіли відпускати сина на війну. Все-таки я не попав у 14-му, тому що вдалося переконати знаєш, батькам, що типу, ой, сину, як ми без тебе будемо жити, якщо тебе вб'ють. В результаті, коротше, попав в депресію півториарічну, а потім все-таки пішов знову після, ну, через те, що я залишився. Я, знаєш, от... Поклик він був всередині і хотілося. Я знав, що я повинен бути там. Мама Тараса, Марія, каже про те, що син уклав контракти із ЗСУ і дізналася, коли він приїхав додому в першу відпустку. Я навіть не знала. Тарас пішов і навіть нікому не сказав. Коли Тарас приїхав у відпустку, я побачила в нього на грудях жетон. І коли я спитала, що це таке, він мені сказав, що це по приколу, мам. Коли ми його відправляли вже на схід, він казав, що він їде в Харків, але сідав на маріупольський поїзд. Хоча він ніколи не обманював, ніколи. А потім так вийшло, що він все одно сказав, признався, що він вже там в зоні бойових дій. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Тарас був за кордоном, працював різноробом в Естонії, потім під Сайолою. Про те, що буде велика війна, каже, не сумнівався. «Я навіть колись, коли познайомився зі своєю, я їй казав, що от будь готова, що рано чи пізно почнеться широкомасштабка і я піду знову воювати. 24-го ми пішли в посольство Російської Федерації, там відбувався мітинг. Ми брали участь, зокрема, в ньому. Я дорувався навіть до мікрофона і сказав, що, ну, типу, чуваки, дякую, але я буду їхати додому. Давайте, хто готовий, їдьте зі мною. На початку березня він був вже в Україні. Одразу пішов в Добробат стрільцем на Харківському напрямку. Разом з побратимами брав участь в обороні Харкова. Каже, перший день на передовій був для нього найважчим за весь час війни. Це було в середині березня 2022 року біля Руської Лозової. Це був найважчий день, тому що я, як мінімум, за той бій, за той день, я, як мінімум, прощався разів три з життям. Тому що, ну, прилітало, по нас працював і танк, по нас зайшло спочатку ДРГ, і БМП працювало по нас. Тоді під Руською Лозвою ну, я наївся там більше, ніж в АТО за рік часу до цього, типу двох ротацій. Потім, завдяки коригуванню артилерії 92-ї бригади, яка нам допомогла власне, вийти, допомогла прикриттям і так далі, ми тоді викликали і на себе вогонь, і, ну, і отримували. Нас п'ятеро хлопців тоді загинуло. І ну, бій був, ну, це, це був найважчий день. Зараз Пилипчук розповідає, разом з побратимами пройшов донецький напрямок і зараз знову на Харківському. Візити додому каже велика рідкість. Пізнала, дивіться. Ну, ну, ну, ну. Нещодавно чоловік завершив навчання і отримав офіцерське звання. Тепер в планах підписати контракт із СУ на 5 років. Паралельно змішуючи з творчістю. Творчість. Творчість і хочу жити. Хочу жити в своїй країні. Нормально жити. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопіль.